ζωή μου, τραγούδης της χιούπι μου, να φέρεις μόνο εσύ. Μην είναι σου δάσος να το φως μέσα στη νύχτα, αλήθεια στη ζωή. Ορδινό. Θέλω έρωτα χώρα, του αρώτητα τη φόρα του πάθου μα την ώρα να κάνω φυλακτό. Ηλεθε mm -hmm. σαν δώρο στη ζωή μου, τραγούδι τη σιωπή μου να φερισκό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Να στο ρήμο καλοκαίρι, να φερει τη δροσκιά. Μην με ένα φίλι σου βρήκα, το φως μέσα στη νυχτά, μικρού παιδιού χαρά. Ορδινό. Θέλω του έρωτα τη φορά, του πάθους μας την ώρα, να κάνω φυλακτό. Ήρθες mm -hmm. σαν ο στη ζωή μου, τραγούδι στη σιώπη μου, να φέρεις μόνο εσύ. Φιωτίζω. Θέλω του έρωτα τη ώρα, του πάθους μα την ώρα να κάνω φυλαχτώ. Mm. Κύρεθε σαν δώρο στη ζωή μου, τραγούδι στη σιωπή μου να φέρεις μόνο εσύ, να φέρεις μόνο εσύ, να φέρεις